Zdar kámo, jsem rád, že zase přišel. Dnešní den je takový celý plánovaný na poslední chvíli. No, každopádně mám moc času, jako vždycky, klasika. Takže se rychle přemlíknu a můžu vyrazit. Jde na to. Vítej na palubě Tak jo kámo, vítej na palubě, protože to kam se právě vydáváme Tak to mi prostě neuvěříš Vítej v Brooklynu. Ne, trošku kecám Projďme se na začátek Já jsem v Dublinu, jo zase v Dublinu, já tohle město mám rád. vždycky, když budu mít nějakou příležitost vždycky se podívat do Dublinu, tak se prostě pojedu podívat do Dublinu. Dnešní příležitost je úplně skvělá, protože mi přináší další malinký krůček v tomu plnit si moje sny. Nebudu mluvit víc, uvidíš, teďka mažu ke špici, tam mám totiž zkusku. Tak jo, opět jsem dorazil do Dublinu ke špici. Jsem tady asi 4 rodinky dřív takže čekám, až přijde. rád bych byl, kdyby to byla nějaká krásná vlomníka, ale to se se nestane. Nebo by to být typex s baltýhem na zádech, takových je tady kupa Tak uvidíme, no. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Yeah. How long? Yeah. Um, Four years now. Oh, cool. Cool. Oh, where are you from? Nigeria. Ah, oh, nice. Okay, so How about you? I'm from, I'm from Czech Republic. Republic. Where's that? Czech Republic. Okay, Czech. Yeah. <laughs> This time I get Czech. I remember because Czech. All right. <laughs> <laughs> <laughs> Czech is a very good. Yeah. <laughs> <laughs> I support Chelsea, and you know I. Yeah. Czech are doing so. <laughs> yeah. This is the battery cool. fix the batteries I have three batteries There you go, you can. It's so, it's brilliant. Okay. so brilliant, brilliant. stuff. <laughs> it's brilliant, brilliant. Brilliant It's yeah, a brilliant, I really like yeah. It's yeah, a brilliant nice. <laughs> yeah, This is a brilliant It's a really, really nice well, I think you need to let it stop. Cool man It's <laughs> really cool <laughs> Really, really nice Okay, so this camera, these batteries Yeah Charges, Yeah, yeah, yeah. yeah Cool With his back Yeah Really uh, nice I think that's a deal Two, <laughs> two. Two, two, four, yeah. that's really nice. Thank, Thank, Thank you. It's so, a camera. It's a camera. It's a camera. camera. It's Zkusíme se teďka, jak budou vypadat záběry. <kly> tohle je záběr z doupročka. A bum, tohle je záběr z kamery. Ostříte hodně, ostříte strašně. musím to dát na manuálku. Ježíš, to bude učení. Strašně blízko ta 50 -ka. GoPročko Kano GoPročko Kano Je to strašně blízko, má to pouze pevnou 50 -ku. Ok, každopádně já můžu začít dělat fotky Zase se trošku posunou dál uh, 700Dčku Pevným sklem s 50 -kou. Úžasný batery je k tomu Dvě další náhradní baterie Je v tom samozřejmě i nástavec na normální baterky Takže prostě nikdy nedojde energie Duální nabíječku, paťoch, kámo, fotobaťoch, fotobaťoch celý je s popruhem, je prostě s normální nabíječkou Ty vole, myslím si, že super deal Chtěl jsem si koupit fotákač v Čechách Ale to prostě jsem nevydržel tak dlouho čekat A jak jsem řekl, jakákoliv příležitost se podívat do Dublinu Tak tam prostě pojedu To je celý, já jsem teďka absolutně heby. ale uh, mám teďka několik možností, jedna z nich je se na jet, ale to se mi zdá takový. Když už jsem v tom Dublinu, tak se tady trošku aj projdeme, ne? Tyhle tady nějaký protest. O co tady jde, kámo? Hele, když už jsem tady. když se podíval po těch svých riflích a botech, co? co na to říkáš? Možná bych mohl, no, když už teda tady jsem. Děkuji Děkuji, se zázrek ty vole, já jsem normálně sehnal rifle <laughs> Dublin je celkem hezký město uh, Takovým nějakým způsobem zvláštně se mě získalo, vůbec nevím proč uh, možná je to tím, že já všeobecně mám rád velký města Mám rád, tak prostě každý nikam spěchá a já nemusím nikam uh, Krom toho, že teda v se do práce musím jít, ale to je taková jediná starost, která mě těží, tady každý běží a někam jde a tam tamhle žebra tamhle, prostě je to takový živý tady a to mě docela baví. Dneska ten vlog byl asi nějak tak o ničem, protože v podstatě hladný příběh jsem měl odehrát v pondělí, ale nevzal jsem kameru <laughs> Uh, tak nějak dělám věci podle toho, jak to cítím, jak to prostě mám vnitřně a zrovna v pondělí jsem necejtěl, že bych tu kameru měl vzít, možná to byla chyba, možná ne se tady člověk tak prochází Dublinem na pána, jak to tady všechno krásně znám a ty vole, najednou se rozlídneš a zjistíš, <laughs> že jsi úplně v nějaké části, v které jsi nikdy v životě nebyl Každopádně, já jsem úplně někde, ty vole, vůbec nevím kde takže se budu snažit nějak dostat zpátky, já co tady vymotám, no. Kámo, řeka, to je dobrý znamení, to je dobrý znamení. Procházím těma a podél řeky a jednou, že si obalím cigáro, teď jsem začal tát papírky a zjistil jsem, že mi došly. No nic, tak jsem šel kousek dál a teď najednou cítím takovou známou vůni. Tyle, tady se někdo hulí brkot, tyle. A po kousek dál stojí týpek, lepávým špekem, tady jdeme má na ulici prostě venku, tak mu říká, hele máš papírky. A on říká, jo, mám, začal se prodávat, zako říká, hele kámo, sorry, nemám. To se s ním dá do řeči, bude, že je z Německa, že tady studuje, a jenom mě poslal práska, jestli si dám. No, <laughs> uh, a teď jsem dostal dobrý nápad. To, co jsme posledně nestihli, tam se budeme pojít teďka. Dneska to trošku poruším, dlouho jsem na Guinnesset, tak si teda ochutnáme si pořád stejně hnusný, hořkej, sladký, nevím. No, to je veliký, já dopředu na Tesco Můžu je pánu za Guinness? Pánu Guinness, yeah. Guinness. <laughs> Není tak špatný čo je Absolutně nechápu, kde jsem přišel na to, že Guinness je hnusný a sladký. Tohle bylo celkem krásně hořký pivo, tmavý pivo. A tu chuť bych do toho vůbec neřekl. Guinness překvapil, překvapil, kámo a myslím si, že jsem ho neplná naposled. Hele, kámo, tenhle záběr je čistě pro moje budoucí já vůbec se tím nenech nějak rozrušovat, to říkám teď sám sobě. Hele vole, až se bude zase někde válet na gauči, já budeš zase přemýšlet o tom, že se ti vůbec nic nechce, že prostě nemáš čas, že prostě nemáš náladu. Plně se na to viser. Zvedni prdel a prostě vyraž ven, mezi lidi, chvilku mezi nima, pobuď, i kdyby to mělo být sedět sám v hospodě čtvrt hodinky. Teď jsem absolvoval sezení v Temple Baru, kde hrála živá hudba, seděl jsem tam všeho všude 10 minut. Tak to na mě přeneslo tu krásnou energii, tak to na mě přeneslo takový ten vánek toho tady a je mi prostě fajn. Boris vole, až zas bojíš se někde vále doma na prdeli a bojíš říkat, že se ti něco nechce, táhni ven. Teď jsem se dostal zase zpátky na o -kanal. Zjistil jsem ještě, mě došlo, že mi přestala fungovat myš na notebooku Takže se ještě tady podívám po nějaké myši levné. A pak asi frčíme domů, čas stlačí. Rychle odtaď pryč, nebo tady utratím ještě vyplatu, kterou jsem ani nedostal ještě Rychle pryč Ok kámo, takže nejdražší a zároveň takový jeden z nejkračších výletů v Dublinu je pomalu za mnou pořídil jsem foťák Canon 700D za super cenu yep. pak jsem si ještě koupil nějaký rifle myšik počítači jsem pořídil a teďka už mažu na nádraží několikrát a životně pořád a vždycky ukazuje že plánovat nemá cenu že prostě všechno co se má stát se stane bych minulý týden jel do Dublinu protože jsem na to docela už tlačil aby bylo zase co točit tak se sem krásně dostanu až tenhle týden Protože jsem bych sem stejně jel, prostě poslouchej se, co děli, to, co ti říká. Myslím si, že to je nejlepší asi. To je zároveň i takovýto moudro, jak jsem řekl, že jsem taky moudrák, tak to je takovýto moudro nakonec. Já dík, že zbylo toho dneska zase se mnou a teď už se měj hezky. Čus!